ایک تمنا ہے فقط مجھ پہ مہربان رہو تم تم کسی اور کو دیکھو تو برا لگتا ہے میری چاہت کا تقاضا ہے میرے ساتھ رہو تم گیر کے ہاتھوں کو جو تھامو تو برا لگتا ہے آرزو ہے تیرے ہر روپ کو ہر پل دیکھو تم میرے پاس سے اٹھو تو برا لگتا ہے روز و شب آج بھی پرواہ ہے مجھے تمہاری تم کسی اور کو سوچو تو برا لگتا ہے رو میری ترستی ہے تمہاری خوشبو کو تم کہیں اور جا کر مہکو تو برا لگتا ہے